ثم قال سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود من بني إسرائيل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة كما عند مسلم وفيها زيادات عند الترمذي وأنه كان ملك من الملوك وكان عنده ساحر يلجأ إليه دائما لما كبر الساحر وشعر بقرب موته طلب من الملك أن يختار هذا الساحر شاباً يعلمه السحر الذي عنده حتى لا يضيع هذا العلم ومنه نعلم أن السحر علم يعلمون الناس السحر فاختار شاباً لبقاً ثقفاً جيداً حتى يعلمه السحر فعلاً صار يعلمه السحر وصار يعرف هذا الشاب بين الناس أنه يتعلم عند هذا الساحر لأن الساحر هذا له منزيل عند الملك ثم قدر الله تبارك وتعالى أن الشاب هذا يخرج من بيت أهلي إلى بيت الساحر ليتعلم منه فمر في طريقه في أحد الأيام على صومعه وكان العباد في ذلك الوقت كما قال الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فكان العباد هناك في ذلك الوقت يجعلون لهم صوامع يجلسون فيها يعتزلون الناس ويتعبدون الله في هذه الصوامع. فمر على هذا الراهب فدخل عليه في صومعته وجدوا يتعبد فقال له ماذا تفعل قال أتعبد قال تتعبد لمن قال لله قال أليس الملك هو ربك الملك هذا كان يدعي أنه ربهم الأعلى كفر عون النمروذ قال ليس هذا إلهنا قال لا إلهي وإلهك وإله الملك الله سبحانه وتعالى فقال علمني فصار يعلمه ثم انطلق منه إلى الساحر فأعجي بهذا العابد فصار كلما ذهب إلى الساحر مر على هذا العابد وإذا رجع من الساحر مر على العابد أيضا في الطريق هو في الوسط ففي يوم من الأيام جاء الغلام هذا للعابد وقال له أنا إذا أتيتك وأنا ذاهب للساحر يغضب مني الساحر يقول لماذا تاخرت؟ وإذا رجعت إلى اهلي ايضا يغضب اهلي مني يقول لماذا تاخرت؟ لأني ايضا امر عليك. فقال له ان عاتبك الساحر فقل اخرني اهلي. وإذا عاتبك اهلك فقل اخرني الساحر، ما في تليفونات يتصلون على الساحر متى طلع متى يجي؟ او يدق على اهله او يرسل لهم فاكس، ما في. فصار يفعل ذلك حتى اقتنع تماما بحالي هذا العابد. وآمن بربه سبحانه وتعالى ثم قدر الله أن مات الساحر والناس يظنون أن هذا الغلام صار هو مكان الساحر ففي يوم من الأيام هذا الغلام كان يمشي فإذا الناس متوقفون ما لكم قالوا خايفون ما هذا وإذا دب عظيمة سدت عليهم الطريق ولا يقدرون على أن يعني يمروا فقال الغلام اليوم أعرف امر الساحر احب الى الله او العابد فاخذ حجاره في يده وقال اللهم ان كان امر العابد احب اليك فاقتله بهذه الحجر ثم رمى هذه الدره بهذه الحجاره فماتت فعرف ان امر العابد احب احب الى الله سبحانه وتعالى فجاء الناس يشكرونه على ما فعل فقال انما هذا بامر الله وليس بامري انا ثم عرف هذا الغلام بانه يعني يشفي المرضى اعطاه الله بها الكرامات يشفي العمي والبرص كما كان عيسى عليه الصلاه والسلام اعطاه الله هذه الكرامه اعطى الله هذا الغلام مثل هذه الكرامه فصار الناس يترددون عليه وكلما جاءوا احد يقول له تؤمن بالله ثم ادعو لك فصار الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى حتى ان اعمى كان من جلساء الملك سمع بهذا الغلام فذهب اليه قال رد علي بصري قال لا ارد عليك شيئا الذي رد بصرك الله ولكني ادعو لك قال الك رب غير الملك قال نعم الله ربي وربك ورب الملك قال اذا رد علي بصري فدعا له فرد عليه بصره ثم رجع الى الملك واذا هو يبصر فقال الملك ما رد إليك بصرك بصرك؟ قال الله. قال أنا؟ طيب لو أنت قال أنا قال لا ربي وربك الله. فقال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله فقتله. ثم أتى بالغلام فحاول قتله فعجز عن قتله حتى أمر به فأخذ إلى جبل قال اصعدوا به إلى الجبل. فاذا وصلتم الى اعلاه ان رجع والا ارموه من الجبل خلاص ما نحتاج ساحر في ظنه وانه ساحر فلما صعدوا به الى الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت فاهتز بهم الجبل فسقطوا كلهم الا هو فرجع الى الملك ولم يهرب لانه صاحب رساله فدخل على الملك قال ما صنع أصحابك قال كفانيهم الله فامر اخرين اخذوه في قرقور يعني في مركب صغير في البحر قال فإذا توسطتم فإذا تاب ورجع والا فألقوه في البحر يموت ما في مشكله فلما توسطوا البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت فجاءهم الموج واهتز بهم مركبهم فسقطوا كلهم الا هو فرجع الى الملك فقال ما فعل اصحابك؟ قال كفانيهم الله فتحير الملك فقال انك لن تستطيع قتلي حتى تستجيب لامري قال وماذا افعل؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تربطني على ذلك الجدار ثم تأخذ سهم من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام فإن أنت أصبتني قتلتني وإلا فلا فقال نعم فجمع الناس ثم أخذ نبله وسدده إلى الغلام وقال بسم الله رب الغلام وضرب فأصابه فمات الغلام فقال الناس كلهم آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فوقع ما كان يخشاه ذلك الملك فأمر بالأخاديد فحفرت وأشعلت فيها النيران ثم قال كل من لم يرجع إلى ما كان عليه ألقيته في النار فألقى كثيرا من الناس في النار وكان من ضمنهم امرأة معها طفلها رضيعها ترددت لاجل رضيعها فالتفت إليها رضيعها وقال يا أماه أقدمي ولا تخافي فألقت نفسها في النار وفي زيادة عند الترمذي أنه وجد قبر هذا الغلام في زمن الصحابة رضي الله عنهم ويده على مكان إصابة السهم فرفعوا يده فنزف الدم فعادوا يده إلى مكانه ودفنوه